Скільки коштують послуги майданчика для громади? Послуги офіційно акредитованого майданчика «Єтендер» е системи прозоропродажі для міських, сільських, селищних рад та всіх організаторів безкоштовні. Ви отримуєте від нас підтримку під час проведення земельних торгів, зразки необхідних рішень, безкоштовні вебінари, інструкції та загалом комплексне навчання процедурі земельних аукціонів. Для цього необхідно лише зареєструватися на «Єтендер» е і ми допоможемо вам запустити аукціони в прозоропродажі.